Лауреатів обласного мистецького конкурсу імені Рудмили та Миколи Мазарів Подільська палітра відзначали грамотами і подарунками. 16-річна Вікторія Палійна конкурс представила пейзаж із зображенням передмістя міста Дунаєвець. Я вирішила намалювати саме цей пейзаж передмістя. Це одне з улюблених місць моєму місті. Я люблю там бувати і гуляти з собакою. Цю роботу я малювала приблизно десь місяць. Це робота олійними фарбами. Вікторія Ямкова з Волочиського району подала на конкурс три роботи. Перемогла робота перетини долі питання людини і суспільства, відношення між ними. Мені здається, ця тема завжди була актуальна. Над дептихом я використовувала олійні пастелі. Я не маю більше люблю працювати це графіка. За відбором журі до фіналу конкурсу дійшли 12 переможців у трьох вікових категоріях. Журі розглядало графіку, живопис та декоративно-прикладне мистецтво, розповідає секретарка конкурсного комітету Людмила Сковерко. На розгляд конкурсного комітету надійшло 484 роботи з 22 навчальних Заклади з усієї Хмельниччини. Конкурсний комітет працював у два етапи. Ті роботи, які отримали найвищий рейтинг, представлені зараз у нас тут як лауреати. Є 12 переможців. Зачинатель конкурсу, член журі Богдан Тиленко, каже, що журі конкурсу працювало онлайн. Попри ковід, попри карантин і попри те, що ми працювали як журі другий, другий рік поспіль в режимі онлайн визначаючи переможців конкурсу. Мені здається, що форма онлайн в даному випадку дуже цікава з точки зору неупередженості членів журі. З того робіт, які були цьогоріч представлені, дуже непросто було вибрати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кровий. Новини на Суспільному. Хмельницький.